Я б передусім визначив збірну Чилі. От вони якраз саме та команда, яка продемонструвала хороший, якісний футбол на груповій стадії. Вони вийшли далі до 1-8 фіналу, там потрапили на Бразилію, вже далі. І з Бразилією цей от поєдинок, де все от на такій тоненькій нитишці було. Що от забий Чилі і мені здається, що могли б вони виграти в основний час. Забий Бразилію – вони б могли виграти. Але дійшло до серії пенальті аж. І от там уже Бразилія, ну от не знаю, чи лотерея це говорить чи ні, можливо, вони психологічно сильніші. Можливо, вони вже і доводили до серії пенальті, розуміючи, що вони цю серію пенальті виграють. Ми цього не можемо здогадуватися. Але мені здається, от цей поєдинок Бразилія-Чілі він став якраз найдраматичнішим саме для цієї команди Чилі, яка отримала симпатії дуже багатьох вболівальників на цьому мондіалі. Вітіскоп спортивне відео.